Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Əv Sərəncamı imzalayıb. Əv Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, Sərəncam 634 nəfərə şamil edilib. İlkin məlumata görə 12 siyasi məhdudun adı Əv Sərəncamına düşüb, əlavə məlumatların veriləcəyi gözlənilir.